هاد العلامة كتعلن على خطر مزرار الحصى الجواب واحد طريق كتغطى بالماء الجواب زوج أشغال الجواب ثلاثة أنا عندنا واحد العلامة ديال الخطر هنا كتقول لنا بأن خطر مزرار حصى إما غايقول لك خطر مزرار الحصى ولا تطاير الحصى نفس المصطلح هادي علامة الخطر سؤال جوج، باش نغير الاتجاه اليمين من الواجب عليا نسمح للسيارة الصفراء تدوز، نعم، الجواب واحد، لا، الجواب جوج. هذ السيارة الصفراء في الجهة ديال اليسار ديالنا، إذا أنا في اليمين ديالها، في ملتقى الطرق أسبق الليمين اليمين، أنا هو اللي عندي أنا هو مو اليمين إذا ما نسمحش سؤال ثلاثة، في السير العادي أنا موجود في المكان المناسب من الطريق. نعم. جواب واحد لا جواب جوج كنعرفو كاين مسلك السير مسلك ديال التجاوز هنا هذا راه مسلك ديال التجاوز ماشي مسلك ديال السير مسلك السير العادي هو هذا اللي كنشوف سؤال أربعة هاد الموقف ممنوع العربة اللي كتنقل السلعة نعم الجواب واحد لا الجواب جوج. عندنا باركين مسحوب بواحد العلامة ديال الشاحنات، إذن هذاك يخص الشاحنات ماشي ممنوع على الشاحنات اللي كتنقل السلعة مسموح لهم. السؤال خمسة. نتجاوز جواب واحد، ما نتجاوزش جواب جوج. هنا يمكن لنا نتجاوزو، هنا خط متقطع كيسمح بالتجاوز، يمكن لنا نتجاوزو، ماكينش شي منا السؤال رقم ستة. نعطي حق الأسبقية للعربه نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا طريقة كبيرة هذه بيست ما كانت قاعدة هذه الأسبقية الليمة السؤال رقم سبعة الإشارات الطرقية اللي كتعنيني كتعلم على تحديد السرعة الجواب واحد، منع التجاوز، الجواب زوج، طريق ذو أولوية، الجواب ثلاثة إشارة الطرقية ولا التشوير الطرقي نفس المصطلح كي ديال على هاد العلامات وهادو سوى يكونوا في الطريق مرسومين ولا اللي يكونوا هنا تشوير الأوفق التشوير العمودي اش عدنا هنا عدنا علامة أولوية وعدنا خط ممنوع التجاوز أما تحديد السرعة خاص بالشاحنات سؤال رقم تسعود معظم السؤال رقم تمانية كان نسوق بسرعة تسعين كيلومتر في الساعة في طريق نشفى ويلا اضطريت نوقف غادي نحتاج تقريبا المسافة ستة وثلاثين مترو الجواب واحد واحد وثمانين مترو الجواب زوج ميات مترو الجواب تلاتة البال هاد المساله دي الناشفة ولا ناشفة هنا ناشفة هي عادية قدروا لكم يقول لك الطريق كتزلق ولا طريق فازقة ولا غير ذلك أمني كتكون في أيام عادية كتطبق القاعدة ديال تسعود في تسعود واحد يعني تأخذ العدد العشري تسعود في تسعود واحد وثماني السؤال رقم تسعود أي. معظم الحوادث كتوقع بالليل نعم أصحيك. الجواب واحد لا الجواب زوج ملي كتنزل الشتاء نعم الجواب ثلاثة لا الجواب اربعة بالليل كيكون الحركة ديال السير قليلة وبنادم كيرد البال ما كيوقعوش الحوادث ملي كتنزل الشتاء بنادم كينقص من السرعة كين كيكون داير فيه تطونسيون كذلك راه ما كيوقعوش حوادث السؤال رقم عشرة عند ملتقى الطرق نبه بالمنبه الصوتي وندوز الجواب واحد نقص من السرعة ونوقف الجواب زوج قف الوقوف إجباري اللي من غيصر. نقص من السرعة ونوقف سؤال رقم 11 ندوز الجواب واحد نوقف الجواب زوج هنا عاطيني بالدار ديالو نوقف عاطيني بالزر ديالو نوقف عاطيني بالجلم ديالو ندوز السؤال رقم 12 ندوز الجواب واحد نوقف الجواب زوج من يكون البوليسي كنلغيو جميع الاشارات الضوئيه والعلامات العلامات كنطبقو داكشي اللي كاين هو هنا كيقولك وقف السؤال رقم 13 مو التنبيه المسبق اجباري للسيارات نعم الجواب واحد لا الجواب زوج للشاحنات نعم الجواب ثلاثة لا الجواب ربعة اجباري السيارات والشاحنات وعلش اللي يكون مستقبلاً تل الدراجات النارية <تصفيق> سؤال رقم 14 نسمح بالمرور لهاد السيارة؟ نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج. عد العربة من العربات ديال الأولوية، من كيكونوا في المهمة كنعطوهم الأسبقية، هما شاعلين الضو هنا، نسمح لهم يدوز السؤال رقم 15 نتجاوز؟ نعم، الجواب واحد. لا الجواب زوج الخط متصل مكنتجاوزوش فيه سؤال رقم 16 بين هاد زوج سيارات يمكن ليا التوقف نعم جواب واحد لا جواب زوج في الشريط اللي في الجهه ديال اليسرى ديالنا كيمنع التوقف ولكن هنايا في اليمين ديالنا يمكننا نتوقفو هنايا راه كاينه بلاصه هنا خاويه يمكن توقفوا فيها السؤال سبعتاش من بعد هاد العلامة غاديم كلي ينسوق بسرعة ثمانين كيلومتر متر في الساعة نعم؟ الجواب واحد لا الجواب زوج هنا طريق وطنية مني كتكون طريق وطنية السرعة لنا كتكون محدف مئة كيلو متر وتحت هادي كتني الملع اللي كان مقبل قبل نقدر نمشي بثمانين تسعين تل مئة سؤال رقم ثمنتاش واجب عليا نوقف دابا باش نقدم الاغاثه نعم جواب واحد لا جواب جوج أردوا البلد الاسئله هذه بحال هذه راه ملي كتكون شي واحد واقف قبل مني ولكن القالون فيلونس ما وقفش انا باش ما نعرقش الحركه ديال السير الا كنت انا الاول ولقيت الحادثه الا قالوا لك لقيتي الحادثه وانت الاول تقدر توقف باش تحمي مكان الحادث وتقدم الاغاثه وتتصل بالجهه إلى غير ذلك، هنا في الحالة أومبيلونس كاينة، ما عندي علاش نوقف، ما وقفتش غادي نعطل غير حركة ديال السير، لازم نكمل السير ديالي باش يعني باش الطريق تخوى. السؤال 19، يمكن لي نسوق بلا ضوء، الجواب واحد، بضوء الوضع، الجواب زوج، بضوء التقابل، الجواب ثلاثة. هنا سوي كلاصه هو خدام. كما شرنا من قبل في الاسئله اللي قبل كنا شتا غامس وي كلاص ما بينه وبين الضبابه هنا راه كاينه الشتا الشتا الضوء ديال التقابل والضوء ديال الضبابه لقدام و سميتو و... وهنايا هذه الحاله عندنا عطينا هنا الضوء بلا ضوء وعطينا الضوء الوضع وعطينا التقابل إذن الضوء الوضع ما ضوء التقابل غنكليكو على الضوء ديال التقابل اللي عندكم سؤال أخر يتبدل هاد الضوء الوضع يدير الضوء ديال الضبابه لقدام فهمتي يعني ديما حاولوا تاخذوا الاسئله والاحتمالات اللي عندكم في السؤال هنايا انت عارف من دراسك باش كتصو مثلا عندي شتا كنصوب ضد الضبابه ديال القدام وسميتو التقابل كنضبابه كنصوب بالضبابه القدام والخلف زائد التقابل سؤال 20 من الواجب على العربه اللي جايه من اللي صر اسمح لي ندوز نعم الجواب واحد لا الجواب جوج ملي كيكون يكون عندنا علامة قف كنوقفو عد الخط وإلا ما كانش خط كنوقفو في الملتقى هنا نلقاو العلامة قبل من الملتقى في هذا الحال نوقفو عد الملتقى هنا وكن الأسبقية الأسباقية اللي يجي من اليمين من اللي يصر وخط كن خاوية الوقوف إجباري في علامة قف وفي علامة ليس لكم حق إسباقية إلا كانت الطريق خاوية ما كان وقفش من السرعة كن مزيان زيان وكنكمل السير ديالي ذيالي إلا لقيت غير الخط هنا يا بعدين المرة الخط هنايا ما كنلقاوش العلامه كنبقاو الخط هذاك الخط كيعوض العلامه ديال القفره حتى هو قف واذا كان متقطع هذاك اللي سالاكم حق أسبقية ما عندكش الاسباقيه ما عندكش الاولويه كذلك نشوفوا هنايا ديما ملي يحطوا لنا السؤال كنحاولوا نشوفوا السياره اللي جايه من هنا والسياره اللي جايه من هنا وكنشوفوا البلاكه اللي عندها ما بانش لينا البلاكه كنشوفوا الارض اذا كان عندها الخط متصل هنايا راه عندها علامه قف يعني خاصة تعطي لهم الحق الأسباقية اللي من ولا يسر إلا كان عندها الخط متقطع ما عندهاش الاسبقيه ردوا لبالها شي غير ملاحظة باش نحاولوا نوصلوا للعديد تجوبوا لها كثير من الأسئلة بشابها في هذا المحور السؤال 21 في وقت الشتاء المسافة اللي محتاجها باش نوقف كتكون طول الجواب واحد قصر الجواب زوج مشابهه الجواب وقت وكتشته لا مسافه ديال الامان ولا المسافه ديال ركب ضعف ما كتبقاش هي المسافه في القاعده العامه اللي كتكون عاديه باش نعرفوا المسافه ديال ديال الوقوف ولا ديال الحصر ديالنا كنضربوا المسافه الرقم العشري ديال السرعه ديالنا كنضربوا في نفسه كيعطينا وهنا راه كتولي اطول لان راه كيولي الكليساج إلى غير ذلك سؤال وعشرين توتر اعصاب السائق يمكن يزيد من احتمالات وقوع الحوادث نعم جواب واحد لا الجواب جوج هذه الاسئله ربما ما فهمتوها يعني هنا التوتر راه كي يزيد من التركيز ديال كي التركيز دي السائق وهذا يؤدي الى الحوادث كذلك يقول لك انا المشاحنات بعض مرات كتشاحن مع شي واحد هنا راه را المصطلحات يعني تقدروا تلقاو اسئله بحال هذه في, في كود ضروري ولكن راه كيتبدلوا المصطلحات ديما سيروا ايجابيين في المسائل الدواء الخمر مخدرات المشاحنات مع مع راكب معايا توتر الاعصاب الى غير ذلك السياقه اكثر من 4 السوايع الى غير ذلك سياقه من 4 السوايع كتضاعف احتمال ديال الوقوع الحادث المرات الى غير ذلك اتمنى ان هذا الشرح يكون شويه مفيد وخا كنحاول انا نبسط باش يستافد يستافد جميع جميع المرشحين ان شاء الله السؤال 23 هاد العلامة كتعلن على مركز الشرطة الجواب واحد موقف للسيارات الجواب زوج ما اللي غريب عليكم راه بين باركين هنايا موقف السيارات بعدين المرات كيكون فيه الفلوس راه كيكون بالأداء هذا راه فابور سؤال 24 القياس ديال سائل التبريد مزيان، جواب واحد، كيلزمني نزيد الماء، جواب جوج، كيلزمني نزيد سائل خاص، الجواب ثلاثة، كما كتشوفو معايا هنا راه كاينين جوج علامات، كاينه ميني وكاينه ماكسي، ميني ايها هابطة، ماكسي هو واصل عندها يعني قدر كافي، هنا راه قدر كافي هنا شوفو القرعة مزيان، هاهو كيبان لك الماء قدر كافي. راه كيتبدلوا هاد الصور اللي كتشوفوا دابا، راه كيتبدلوا، يمكن راه كيعطوا منكم بنموذج اخر بنادم يعني غير خدم شويه عقله وراه غادي يوصل للسؤال صحيح. السؤال سؤال 25 يمكن لي نزيد في السرعه ديالي الجواب واحد، نشد ليه من مزيان الجواب جوج. هنا هادو من الاسئله الصعيبه شويه، الاسئله ديال الفخ. اللي كتحاول دووق بنادم، هنا عندنا نهاية نهاية المنع اللي كان من قبل، يعني كانت واحد 60 كيلومتر محدودة ولا 80 محدودة في الطريق ولات 100، لكن هنا ما نقدروش نزيدو في السرعة، لازمنا في السرعة كنرتاكبو مخالفة، كيقول لك من اللي كيبغي يدوب لك شي سيارة كتقوم بالتجاوز، خصك تشد ليمن تحتفظ بالسرعة ديالك وتخليها تقوم بالعملية ديال التجاوز، هنا بيني لنا نهاية المنع، ولكن عندنا السيارة لا وكتقوم ديال التجاوز. خاصني نحتفظ بالسرعه ديالي باش هاد السيارات تقوم بالتجاوز حيت هذا راه حاسب حسابو في دماغه سؤال 26 بعد الادويه يمكن ليها تجيب النعاس للسائق نعم الجواب واحد لا الجواب جوج جميع الادويه يصعب اثناء السياقه خصوصا اللي كتكون في هذه العلامه ديال السياره كما ذكرت قبل سؤال سبعة وعشرين العربة دي اللي كتشكل خطر على حركة السير واجب عليها نعمر بسرعة المعاينة الودية الجواب واحد نبدأ بتأمين سلامة حركة المرور الجواب جوج عقله مزيان اول حاجة في اي حادث كنديره هو انا كنامن امن حركة دي السير يعني باش ما يوقعش اكسيدون اخرى يعني كن المثلث التنبيه على البعد ديال مية متر أولا 50 متر حسب الوضعية ديال الليل ولا ديال النهار السيارة لكن اللي في الليل فشي بلاصة دايرين يعني باش تبان الأخرى وإلى غير ذلك سؤال ثمانية وعشرين نبدا في حركة السير الجواب واحد نكمل السير في هذا المسلك الجواب جوج هنا عندنا مسلك اندماج في طراق السياره هنا هذه السيارات اللي كيكونوا جايين من اليسار كتكون السرعه ديالهم اكثر من السرعه ديالك انتيا ما يمكنش تجي قدامه الا داروا لك كاميون هنايا وقال لك راه جيب جيب سرعة قليله ولا جيب نص السرعه ديالك تقدر تندمج الا كان الكاميون هنايا وفيه نفس نفس السرعه ديالك ولا السرعه ديال السرعه ديالو هو قل من السرعه ديالك قدرت تزيد لقدام تندمج، أما السيارات ما يمكنش تندمج لأن السرعة ديالهم كتكون أكثر من, من السرعة ديالك، لازم تسنى تا تخوى الطريق عاد تندمج، راه الطريق قدامك تكمل هنا بلي ما مشات ها وتتبعها وتباعها. السؤال 29 إلى خرجت من منطقة سكنية عامرة، من الواجب عليا نربط حزام السلامة، نعم، الجواب واحد، لا، الجواب جوج. هنا كيقول لك خارج تجمع سكني يعني خارج المدينة، خارج المدينة راه السرعة ديالنا كتكون كثار من المدينة، المدينة السرعة ديالنا اللي كتفوت 60 كيلومتر بالعوض خارج المدينة اللي كتقدر توصل حتى لميات كيلومتر وحزام السلامة كيصبح إجباري في هو إجباري في المدينة وخارج المدينة ولكن كيصبح ضروري كتر من المدينة لأن السرعة ديال ديال خارج المدينة كتر من ديال ديال داخل المدينة سؤال ثلاثين إلى كملت السير على غادي نكون في طريق وطنية الجواب واحد جهوية الجواب جوش هذه ورزة طرق وطنية واحد إشارة حمرة هنا الفوق العلامة كتعلي أنها طرق وطنية السؤال رقم واحد وثلاثين العلامات الطرقية كتعلم على منعرجات نعم الجواب واحد لا الجواب زوج ملتقى الطرق نعم الجواب ثلاثه لا الجواب اربعه في هذه الحاله راه عندنا بجوج هنايا عندنا الصيوة اللي كتقول ملتقى الطرق وعندنا هاد الأرامات اللي كيقولوا لنا المنعرج خطير اذا المنعرجات والملتقى الطرق بجوج عقل ولكن هادي المنعرجات هي دي روز ديال الاحمر السؤال رقم تنين وثلاثين نسمح للسيارة البيضاء دوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج أنا في الطريق ديالي إني أخذ هذا الطموبيل خصو سنة السؤال رقم ثلاثة وثلاثين يمكن لي نوجد أحجار متساقطة علي من ديال الطريق نعم الجواب واحد لا الجواب زوج، على ليسر الطريق نعم، الجواب ثلاثة، لا الجواب اربعة، ردوا البلد مسألة راه بحال الشكل ديال البرد، البرد يجي من من ليسر كذلك الحجر، ملي كنكون وصلت واحد الطريق فيها حجر راه الحجر من الليمين من ليسر، يمكن يوجد على ديال الطريق أو على ليسر ديال الطريق كذلك، السؤال رقم اربعة إعطاء بعض الأدوية دون وصفة طبية يمكن يتسبب في النعاس، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج، بالدوار نعم الجواب ثلاثة لا الجواب ربعة، الدوا بلا لوردونونس في حد ذاتها كتعتبر خطر وممكن ينعاس ممكن أنه يجيبنا الدوخة إلى غير ذلك. فديما رضوا البلد مسألة ديال الأدوية المخضرات وإلى غير ذلك رأيك يجيبوا التعب ويجيبوا الدوارة للعياة إلى غير ذلك. السؤال رقم 35 نتجاوز العربة الأولى وحدها الجواب واحد نتجاوز العربة الثانية وحدها الجواب زوج نشد لي من فورا الجواب ثلاثة أنا أنا بازال ما بديتش ما يعني ما ما تقديش مع الطموبيش نكمل تجاوز ديالي الأسهم هم مكينين هنا إذا نشد لي من فورا من كل السهم كرجع للطريق الطريق, الطريق ديري خاوي رجع ليه السؤال رقم 36 واجب نشعل أضواء الطريق الجواب واحد أضواء التقابل الجواب زوج أضواء الوضع وحدهم الجواب ثلاثة في الحالة عدنا الضبابة من الضبابة كنستعملوا التقابل زائد الضبابة القدام والخلف في السؤال عدنا هنا ضوء ديال التقابل مع عدناش ما عدناش الضبابة ما غدن يكون شو غير اللي عدننا هنا هي. السؤال رقم سبعة وثلاثين عند وقوع اصطدام سيارتي مع السيارة اللي قدامي والسيارة اللي في الخلف ديالي نملأ معاينة ودية وحدة الجواب واحد زوج ديل المعاينات الويدية الجواب زوج ثلاثه معاينات الوديه الجواب ثلاثة كما قلنا في السؤال السابق كان العمر العام هذيك عفوا المعاينه الوديه غير مع الطوموبيل اللي مساتني اذا هنا كيقول لك الطوموبيل اللي قدامك والطوموبيل اللي خلفك اذا جوج معاينات وديه وكنقدموها خمس ايام قبل يعني قبل خمس ايام للشركه ديال التامين ديالك السؤال رقم 38 أنا في المكان المناسب باش نكمل السير للقدام، الجواب واحد، ندور على اليمين، الجواب زوج، ندور على اليسر، الجواب تلاتة، هنا عندنا السهم إما نكمل السير ديالي ولا ندور لليسر، في هاد المسلك إما ندور اليمين ونكمل السير ديالي، إذا أنا كاين هنايا غادي نكمل السير ديالي ولا غادي ندور للجهة ديال ليسر. سؤال رقم 39، هاد العلامة كتمنع الوقوف على الجوانب بزوج ديال الطريق، نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج، هاد العلامة كتمنعش الوقوف على جوج الجوانب ديال الطريق، كتدعي لجهة اليمين، إذا هنا خصها تكون السهم هنا وهنا، غادي تكون جوج جواه، السؤال رقم ربعين، من الواجب عليا نوقف عند ممر الراجلين. الجواب واحد، الخط المتصل، الجواب زوج هضرنا في هذه المسألة دي ما كانوا وقفوا على الخط هنا ولما كانش خط كنوقفو وقفوا في الملتاقة ويني قبل الممر الراجلين، الممر الخاص براجلين ما نوقفوش فيه نتمنى أن الشرح يكون